ویلکم ایوری ون ویلکم نیوز آف کرائیو السلام علیکم اور آج آپ کو میں ایک فنکشن دکھاتا ہوں بہت خوبصورت جگہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دیکھیں ڈنر بھوپھا لگا ہوا ہے اور اس کے سائڈ پہ بیک سائڈ پہ دیکھیں کتنی خوبصورت جھیل ہے ہے نا خوبصورت جگہ یہ دیکھیں کتنے گوبلٹ گلاس ہیں اور کتنے یہ رائس آئے پڑے ہیں ماشاء اللہ چکن اور یہ نان ہے اور نان کے ساتھ چکن کورما دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس سائیڈ پہ نان اور نان کے ساتھ آگے چکن کورما اور اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں دیکھنے میں کھانا بھی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں کھانے والے تو کس طریقے سے کچھ بڑے ہیں اور یہ دیکھیں کیسی افراد افری سے کھانا